No, tak řízek s hovězí, polívku s nudlema, malé knedlíčky. Bez polívky si nedovedu jídlo představit, hlavní jídlo. No, vzhledem k tomu, že vaří moje žena, tak nejčastěji fabiánská roštěná. Tomu tak říkáme doma, to je takové to maso. Já nevím, hovězí je to, nebo, nebo vepřové... Hovězí, hovězí a rýže a nějaký salát k tomu, a tak to, tomu říkám já Fabiánská. E, roštěná, protože e, žena se za svobodná jmenovala Fabiánová. A její ma, m, mamka, babička, tedy nebylo, no, moje tchyně, tak ta, ta to dělala a e, my jsme jako tomu. Dali jméno Fabiánská roštěná, no. no je to specifické rodinné jídlo, dalo by se říct. <laughs>